Svátků je hodně hlavně, když má třeba někdo narozeniny v rodině, pak jsou takové svátky, bych řekl... Ty dušičky. Dušičky, no to je, to je v listopadu... Kdy to Prvního, být? ne? Prvního, druhého druhého, druhého, druhého, druhého listopadu. A kdy se, to je památka zesnulých, když řekl oficiálně, jo, se to jmenuje. A to se zapalují svíčky na hrobech. Jo? Když si vzpomeneme na ty zemřelé, třeba moji nebo naši rodiče, jo? tak jim tam přineseme svíčku, zapálíme, postojíme chvilku a je to, je to taková úcta k těm zesnulým. Takže to jsou dušičky, no a pak, pak jsou třeba v létě takové svátky tady v kraji, jako máme Cyrilo Metodějské, jo. No, tak to, byla... to, to je celostátní. To je celostátní, no, no ale tak, protože tady ten Velohrad je, je tak blízko, Velohrad, tak je to tady takové víc. A je to, je to vlastně oslava příchodu Cyrila Metoděje do naší země, Na zemí, Moravu. Jo, na Moravu, jo, z Řecka. Jako úplně, že bychom měli velkou um, jako událost, událost, jako úplně ne, aspoň my doma. Uh, většinou ty velikonoce jsou takový, že je dodržujeme, dodržujeme o hodně Vánoce. Máme spousku typických českých jakoby, svátků, uh, ale úplně, jako, že bychom je slavili, slavili to ne. Aha, a co jsou ty typické české svátky, co slaví? Co aspoň trochu slavíme? <laughs> co aspoň trošičku slavíme, 1. máje. Dáváme si pusu potřešní, to jo, ale, ale jinak Silvester, ten se slaví tak jako celosvětově, ale že bychom slavili třeba 17. listopadu, že bychom slavili svatý Václava, Slava, to ne. Občas si připomenu třeba v červenci, uh, jakože uh, upálení Jana Husa a takový ale to je asi všechno.